السلام علیکم دوستو کیا दबा दो तक पहुंचने रवन बहुत मशहूर हाँ परिमापा का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करा परिमापा का मैं जिन्हें जिन्हें भाई सपोर्ट किया शुक्र गुजार हाँ तर अलहमदुल्ला जुड़ा वीडियो तो फ्रेंड्स ये मोटरसाइकिल देखो सैकेंड हैंड इस्तेमालशुदा मोटरसाइकिल जे बहु ही लो प्राइज से मिल रहे हैं सैकेंड हैंडते ठीक है ये तकरीबन हॉन्डा मोटरसाइकिल इटल हॉन्डा मोटरसाइकिल ओरिजिनल हालत खड़न देते हैं बिल्कुल जीरो से जीरो ही लगते पेन کنڈیشن تھارے سامنے دیکھو کنڈیشن دیکھ گئی نوبو اچھی کنڈیشن ہے پی سیکنڈ ہینڈ تھوڑا ایسا چلیا ہے موٹر سائیکل ان پہ سی ڈی پہ دیکھو ایک ہی ماڈل ہیں سارے ون ٹو فائیو چنی حالت پہ کنڈیشن دیکھو اور بالکل صاف ستھری کنڈیشن جی پہ بالکل چلن کی بھی آواز دے بھی بالکل فاسٹ کلاس ہے پی وچ کوئی کمی بیشی شک نہیں ٹھیک ہے ریٹ بھی بہت لو ہے پیا قیمت بہت سستی قیمت دن پی سارے سارے بھرا دا روم ہے پہ سارے, سارے دوست ای ان... دل دا گہرا دوست ہے ٹھیک ہے ان کا ہے میں... کئی قسم میں کوئی گنجائش کہیں نہیں ان لوکیشن دیکھو بہو اچھی بہت خوبصورت ہیں پہ کئی قسم کی ڈاؤ خراش مراش نہ اوے چلے ان پہ ماشاءاللہ اللہ چلیا ہے آئے تھے سامنے پہ چیز جی ہوئے ہٹ کے بھی دیکھو کنڈیشن بہو ہی اچھی تو زبردست ہے اور سارے اپلائیڈ ان پہ نمبر تو بغیر ان پہ ٹھیک ہے نمبر لگے آیا تقریبا دو گڈیا پہ جب 18 ماڈل ہیں پہ بھی تو دکھا دیکھو جی اے باقی سارے اپلائڈ فارے پہ ٹھیک ہے کنڈیشن دیکھو کنڈیشن بہت خوبصورت ہے پھر کنڈیشن تھوڑے سامنے ہی ہے پی بیس سال فیسٹا رہی ہے پر. خیر وہ تو کن ہے وہ تقریباً شاید میرے خیال سے سیل تھی گیا وہ سی دیکھو کنڈیشن ہانڈے تو دیکھو ہانڈا کی میں خوبصورت کھڑے تھے بالکل ایون لگتا پہ جی میں بالکل زیرو ہو پیا خیر زیرو زیرو ہی ہے پھر موٹر سائیکل سیکنڈ ہینڈ چلے پیچھے چلے تو ہوں نہیں پیا وہ تو ہٹ کے جی انڈیشن ہے خو, بہت خوبصورت ہے پی बेरा बिल्कुल लो कीमत मिल सें ठीक है औरिजिनल रेट तो ना तो 15% परसेंट डाउन पेमेंट थी सी ठीक है बिल्कुल हाई क्वालिटी खड़े था बिल्कुल साफ सुथरे खड़े था साफ सुथरे माहौल खड़े हर टाइम दो सात जो वीडियो मेरी मिलते हैं अगली वीडियो अल्लाफि